Далі рабс. Оце ось теж моя пшениця зліва. Цю вже підкормили. Фермерське господарство Михайла Фокіна функціонує 25 років. Сільгоспогіддя розташовані на території двох громад Михайло Лукашівської та Комишуваської. Поля у зоні постійних обстрілів окупантів, розповідає аграрій. початку війни я на цьому полі витягав сім, прилетіло ракет із смерча сюди.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 Семіна, все, зараз тільки довозять до мене хлопці. З дитинства я виріс на тракторній бригаді в гаражі, я це все знаю, це мені близьке. Інженер-будівельник за фахом Михайло Фокін кілька років тому за власним проєктом сконструював ексклюзивний комбайн для обробки рослин. Зараз за його допомогою обробляють жидким добривом поля з рапсом. Жидкі удобрення йдуть на насос, розподіляються по шлангам, комп'ютер стоїть. На кожну секцію підходить шланг, потім на кожне колесо йде шланга сюди, йде вприск, одобрення непосредственно в землю.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 Це сад висаджений теж через небо, він висаджений восени 22-го року. З цієї сторони у нас і липи, і яблуні, От. а по периметру наш, наше господарство обпоясовано, можна так сказати, поясом із фундука. Взимку у садах зробили обрізку гілок, зараз здійснюють першу хімічну обробку дерев. Хімічна обробка по голому конусу, тобто, це, це дотих пір, поки почка, брунька закрита, збираються... Жучки, кліщі, пауки, шкідники, болячки всякі убираються. Це перша, перша обробка буде. Потім підуть інші, це будуть інсектицидні, фунгіцидні, підкормки різнообразні. Наступної осені у господарстві закладатимуть ще один черешневий сад, розповідає Богдан Шило. Зараз під нього готують землю, вирубують чагарники. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов, суспільне новини Запоріжжя.